<tipulma> <tipulma> Pupun pulmakulma Mikä harmittaa? Mikä hätänä? Mä en että se on harmittaa, mutta nyt pitää rauhoittua. No, mutta no, kun toi tornikaa, ja sit, sit se meni rikki, ja siitä. Sit. sit. Haluatko kertoa, miltä se tuntuu? Oletko surullinen? Pettynyt? Suututtaako? Mm, sua suututtaa. Se on ihan okei. Sen tornin voi koota uudestaan. Mä voin auttaa sua siinä. Joo. Tämä baikki